prezidentin imzaladığı əfv sərəncamı ilə azadlığa buraxılan ictimai şəxslərin bəzilərinin adları bəllə olub. Qafqazinfo-nun verdiyi xabərə görə, Nardaran hadisələri ilə bağlı azadlıqdan məhrum edilən 7 nəfər əfvə düşüb. Bundan başqa, şantaj yolu ilə pul almaqda təqsirli bilinən şair Sada Şəkərli, narkotik ittihamı ilə tutulan AxCP fəalı Elnur Fərəcov, Crystal Hold-da terror törətməkdə təqsirləndirilən Valeh Abdullayev və icaba qadağa qoyulması ilə bağlı tutulan 2 nəfər feydədə. Ha, buyurun. Bə, var? Onların adlarını açıqlaya bilərsizmi? Bizimkin şəxsin Azalda mərmətimiz əzəcəsinin qalan əzəcəsini çəkməkdən adad edib. İqilmi nəfər isə Azalda mərmət minələ qədər olmayıq əzəcələrdən adad edmişdir. Onlar sırasında müxtəlif, belə deyək, sizin təbriz müxtəlif siya aylarda adları olan şəxslər də var, 12 nəfər. Bunlar Nardaran asilərin də olan şəxslərdir. Eyni zamanda Avroviziyyətə əsəbiqə çərəfəsində o, Məsələlərdən bağlı o terör və digər məsələlərdən bağlı adlar-havlarına şəxslərdən ola bilər. Yəni, o atıslər, Eurovision atıslərləri Ərəfəsində olan şəxslər. Eurovision Ərəfəsində olan sinəhəsi ilə bağlıdır. Eyni zamanda ə, təhsil nazirliyi qarşınlıq kütləvi yox iştirak edən şəxslərdən var. Həmsinin Azərbaycan Xalcəfəsi Partisinin Nisra Qarayın Şöbəsinin Gədər Komitəsinin üzvü var. Həmsinin jurnalist Şekerli, aziz ol, da şəkərli, əziz ol şəkərli. Bu da o da azad edilən şəxslər sırasındadır.